Ninaitwa Patrick Olesozopi. Uh, ni mwenyekiti wa baraza la vijana cha Chama Taifa. Lakini pia katika uchaguzi huu mdogo katika Jimbo la Munduli, uh, mimi ni operation commander wa uchaguzi huu. Ambaye ni incharge wa kuhakikisha kwamba uchaguzi ama uchaguzi huu unakwenda sawa sawa kama ambavyo chama kimepanga kufanya na kwa namna ambavyo tumejipanga na kuhakikisha kwamba tunapata ushindi. Lakini uchaguzi huu unaongozwa pia na, na mwenyekiti wetu wa campaign uh, wa jimbo hili la Munduli, Waziri Mkuu mstafu na mjumbe wa kamati kuu ya chadema Taifa, Mheshimiwa Edward Lowasa ambaye ndiye mwenyekiti wa hizi campaign za uchaguzi katika jimbo hili tunamwitaeni kwanza kabisa ili tuweze kueleza umma rasmi Tangu kampeni hizi zimeanza na kumtambulisha mgombea wetu wa ubunge akamanda Jonas na Watanzania na hususan wakazi wa jimbo la Munduli waweze kumfahamu na hata kama kuna propaganda za aina yoyote ile waweze kuamini kwa kwamba tuko imara na mgomo wetu yuko imara kwa kwenda kuaminiwa tarehe 16 Septemba katika uchaguzi utakao kufanyika na kabla sijaweza kueleza kama operation command ya tumepanga nini kufanya kwenye hizi campaign na agenda yetu mojawapo ya kwa nini tumaiteni hapa lakini ajenda yetu kubwa zaidi ni kutaka kueleza kwa umma kwamba kesho tunakwenda kuzindua kampeni zetu za uchaguzi rasmi ambazo tutazindua pale a, kata ya mtu wa Mbu. Na kampeni hizi zitazinduliwa na mgenu rasmi alimjumba kamati kuu ya chadema taifa mheshimiwa Lowasa na viongozi mbalimbali mbali wataweza kuwepo wa bunge lakini pia viongozi wa juu wa chama nao pia watashiriki baadaye kadri ambavyo kampeni zinaendelea katume uchaguzi iache double standard tunaitaka tume ya uchaguzi isimamie uchaguzi huu na uweze kuleta kile ambacho wanamunduli wanategemea Kukifanya Na tunaeleza mapema kabisa mpaka sasa hatujaona kwaro yoyote ile Lakini kwa sababu ya mazingira na hali ya kisiasa iliyopo katika nchi yetu hatutaweza kuvumilia kama kuna jambo lolote litatokea Na hatutaona aibu ama hatutakuwa na hofu yoyote Na sisi kuchukua hatua ambazo tunaona zinaweza kutusaidia kutetea haki yetu tume ya uchaguzi isimamie uchaguzi isipendelee chama chochote cha, cha siasa taratibu zote kanuni zote na taratibu naopaswa kufanyika katika uchaguzi huu lazima watambue wadau wakubwa katika uchaguzi huu ni vyama vya siasa na vyama vya siasa ni vile vyote ambavyo vimeweza kuweka wagombea atutegemee upendeleo wa aina yoyote na ikiitokea kuna jambo tuitane wakati wote kwenye vikao tufanye maamuzi lakini sio kufanya maamuzi wanavyotaka wao wakati wanajua kabisa kwamba sisi ni wadau wakubwa na sisi tuna tuna, tuna kila sababu ya kushirikishwa katika maamuzi yoyote ambayo Tume itatakiwa kufanya na si kulikitate kila jambo na hili hatutalikubali kwa sababu tunajua sheria zina sema nini kanuni za uchaguzi nasema nini na hili jambo tunaeleza mapema kabisa kwamba tumejiandaa na hatutakubali kuona kuna jambo lolote linafanyika la uvunjifu wa kanuni na sheria za uchaguzi na jambo la pili ni kulisi jeshi la polisi kipindi hiki cha hapa karibuni katika chaguzi nyingi Watanzania ni mashahidi na wakati wote tunavyozungumza kueleza jeshi la polisi kama wadau wakubwa wa, wa masuala ya ulinzi na usalama katika chaguzi. Chadema we are not fighting against polisi Tuna imani na jeshi la polisi lakini hatuna imani na utendaji kazi wa jeshi la polisi. Kwa sababu namna ambavyo wakati mwingine wanatreat vyama vya siasa hususan Chadema na upinzani ni azivu kama ni vita hatutegemei kuona magali mengi kutisha watu huu ni uchaguzi wa kidemokrasia watu wanahitaji kupiga kura watu wanahitaji kwenda ku kwenye vituo lakini sio kuonyesha nguvu kubwa kwamba kuna ma vita mahali kwa sababu uchaguzi huu sisi tunatumia kauli zetu tunatumia ushawishi wetu kwa shawishi wananchi tupchague hatuhitaji watupendelee chadema wala hatuhitaji wapendele chama chochote cha siasa kama tutafanya makosa, sheria ichukue mkondo. Kama wengine watafanya makosa, vivyo hivyo sheria ichukue mkondo. Hatutegemei jeshi la polisi kuendeleza double standard zake. Kis is Munduli. ina historia yake. Munduli ina siasa yake. Munduli ni mahali ambapo watu wanajitambua. Tunatoa alet kwa vyombo vyote vinavyohusika na uchaguzi huu. visiingilie kama vyohusiki waturuhusu wana siyasa, tufanye siasa na mwisho wa siku wananchi watakwenda kwa mua, kile ambacho watakuwa wameamua kifanya.